بسم الله الرحمن الرحيم وابه نستعيد نستكمل حلقات مسلسل اختيار الجزء الرابع الخاص بالمهدي المنتظر وكيفية الكشف عنه ان شاء الله اولا الحلقة الاولى تناولت احداث البلاك الذي تم تقديمه الى مباحث امن الدولة بوجود مساد اسرائيلي بيجند المصريين وبعد كده الحلقة التانية بتتكلم عن الكازينو اللي كان فيه الموساد الاسرائيلي وكيفية تجنيد المصريين للإفصاح عن معلومات مهمة للموساد الاسرائيلي وكل حاجة يعني عايزين يعرفوا ايه اللي في بيتك وعندك كم مثلا كيس سكر وكم كيس رز وكم ازازه الزيت كل ده بيهمهم معرفته بقى ايه بس في الأسلحة وفي الـ التحركات والتكتيكات وكل حاجة فعشان كده ايه كانوا بيهتموا بالموضوع ده ممكن تراجعوا بقى الحلقة الاولى والتانية ان شاء الله موجودة على القناة وعحديسكم النهاردة عن الحلقة التالتة بقى المهمة وفي غاية الاهمية جدا وهو احتكاكي بقى يعني كان الاول ايه حاجة كده ايه سلمية كده مع السلطة لما رحت لهم في امن الدولة وتمام ومية مية فيش اي مشاكل لكن بدأت المشاكل بقى تظهر بعد ما رحت اسمها ايه دي السفارة الاسرائيلية في الاسكندرية وحاولت الصعود اليها فكانت اول مرة هي يعني كانت موفقة لي وطلعت فعلا وقابلت الراجل هناك في السفارة الاسرائيلية شاب كده صغير يعني في حدود 24 سنة كده يعني خضرة كده او يعني شكله كده يعني أجنبي كده شوية وشه مليان كده يعني قابلني لي أيوة عايز سافر اسرائيل قلت له هات جوازك كلمني عربي بس هات جوازك يعني ايه كلامه كده يعني زي الفلسطينيين وبعد كده اخد الجواز بتاعي ودخله جوه وراح راجع تاني قال لي ماشي مفيش مانع ان انت ايه سافر يعني اسرائيل بس انت عارف هناك ان المعيشه غاليه واكتر من هنا في مصر يعني سندوتش هناك اغلى من هنا مش عارف بي. يعني ليه هما على تكريف المعيشه انها عاليه يعني قلت له والله انا يعني كنت عايز اسافر اسرائيل يعني على حسابكم انتوا بقى عشان انا عايز اروح اكتب عنكم كلام وعايز اشوف الطبيعه هناك واتجول كده في القدس هي طلبت معايا كده ان انا اروح اعمل كده فالمهم يعني قال لي لا مش هينفع يعني الكلام ده له خلاص ماشي فثاني مره حاولت بقى اروح اه السفاره الاسرائيليه برضو في اسكندريه فكنت كاتب ورقه كده ان في هيكل سليمان في مصر وان تاجوت العهد والكلام ده كله موجود في مصر على حسب مقوله سفر الملوك في التوراه بيقول ان ملك شيشانك اخذ كل الاطراس الذهب اللي موجوده في الهيكل يعني الاطراس اللي هي الواح من الذهب كانت مغطيه المعبد كله من الداخل ده اخذها الملك شيشانك وجلبها الى مصر واخذ خزائن بيت الرب من الفضه وخزائن بيت الملك برضو من الفضة اخدهم وراح مسياحهم الملك دوت وعمل بيهم تبوت الفرعون الفضي يعني الفرعون الفضي ده جاء نتيجة ان هو صهر العملات الذهبية اللي هو اخدها من هذه الحملة على القدس وعمل بيهم ايه تبوت من الفضة فكانت الفضة أغلي من الذهب وكانوا يتفاخروا بالفضة أكثر من الذهب في ذلك الوقت وكانت الفضة غير منتشرة في مصر بنفس القدر المنتشرة بيه هناك في القدس وكده فالمهم رحت عشان اليوم الورقة دي وأقول لهم أنا عارف يعني مكان الحاجة دي فين ممكن نتوصلوا ليها معرفش أنا كنت عايز أروح كده ليه. يعني انا مش فاهم انا بعمل كده كنت ليه حقيقي يعني المهم حاجه كده كانت بتجذبني ان انا اروح هناك واعمل كده المهم جيت وقفت عند البوابه راح ماسكني الراجل ايه بيفتشني كده لا ايه ورقه الورقه انا كنت بقى عاملها زي الرساله كده ايه بتاعت زمان لففها زي القرطاس كده يعني ملفوف على بعض كده اسطوانه فشاف حاجة مكلكعه كبيرة في جيبي بس هي اصلا لو انا طبقتها مش هتاخد حيز خالص وكانش شافها اساسا بس ما عرفش انا عملت كده ليه هو بقى بيجي بفتشنيه لقى الحاجة المكببة دي فدخل ايده جوه عشان يشوفها لقاها ورقة قاعد يقرا فيها لقى الكلام ده قال لي انت لازم بقى تروح مباحث امن الدولة تجيب ختمة على الكلام ده وتيجي عشان تقدمها قلتول انا مش هروح مباحث امن الدولة وعايز اتقع مش هتطلعني يبقى خد اجراءاتك بقى اللي انت بتاخدها قانونا كده قال لي ماشي راح متصل بالنجده النجدة جت خدتني وديتني فين اسم الرمل قعدت بقى 3 ايام في اسم الرمل رام اول هي كانت السفاره دي في في اللوراء وقتها يعني كان عمري وقتها تقريبا يعني 33 سنه حاجه زي كده يعني كان عيد ميلادي يهيألي كمان يعني تلاتة وتلاتين سنة أو أربعة وتلاتين سنة مش فاكر بالظبط المهم أخدوني ودوني اسمه الرام قعدت ودوني عرضوني على مباحث أمن الدولة طبعا عشان الكلام ده عرضوني على مباحث أمن الدولة لما عرضوني ودوني فين عند الراجل اللي أنا قولتلكوا عليه اللي هو محمد كامل ولا محمد أنا مش عارف اسمه ايه بالظبط محمد عبد او محمد كامل حاجه زي كده اللي هو كان ايه رئيس مباحث امن الدوله عرضوني عليه فقلت له يا باشا انا زعلتكم يعني في حاجه عشان تزعلوني انتوا كده وتبسكوني واجي عندك في الاخر هنا قال لي اه عشان تتقدم وقعد يضحك كده وبتاع المهم في الاثناء دي وانا بقى بتعرض عليه لقيت الراجل اللي هو حكيت لكم عليه في الحلقه الاولى أو في التانية باين اه في الحلقة الثانية لما جه ظابط مباحث أمن الدولة لابس سلسلة ولابس اغتيال دهب ودخل عالكازينو كدا وعمال بقى يعمل تحريات وهو من غير ما حد يعرفه طبعا هو باحث أمن دولة بس أنا عرفته بعد كده لما شوفته تاني هناك بقى عند الراجل رئيس مباحث أمن الدولة ده اللي هو مدير مباحث أمن الدولة في المكتب بتاعه مهم جاء قال حد يضمنه من اهله وخلاص يعني يطلع ايه بضمن من احد من اهله من الاسم المهم روحت بعد كده من بحث امن الدولة ورجعت الاسم اخله سبيلي ما عمل ليش طبعا محضر ولا يعني للنيابة ما للنيابة معليش قضيه بقى ورجعني تاني الاسم ابويا استلمني رحت طالع معايا بالليل وروحت انا متضايق برده يعني مش مبسوط من اللي حصل المهم بعد كده ايه حاجه جذبتني اني اروح مصر انا كنت ماشي عادي في الشارع كده قلت نفسي اخذت من البيت جواز السفر واخدت البطاقه معايا ورحت ماشي رايح راكب ايه القطر قلت اروح مصر معيش فلوس ركبت القطر اللي هو بيطلع من اسكندريه على القاهرة على طول وقعدت في كرسي وتمام مية جاب جابه الكمساري يقولي فين الفلوس اللي بتاعتك او التذكرة يعني قلت له ما فلوس ما تذاكر مش هادفع مش قال لي هاد بطاقتك هات طاعته طول بطاقة قال لي في محطة مصر تروح تستلم قلت له ماشي رحت بقى نزلت محطة مصر قبل منزل انزل واحد ايه اللي جنبي قال لي اوعى تروح تاخدها امشي بقى على طول اعمل بطاقة ايه تانية جديدة لما ترجع تاني قلت ماشي قال لي انت حاجة تانية تثبت هويتك قلت له معايا براز السفر خلاص يعني توكد منهم بقى متروحش المهم رحت ايه مشيت بقى في القاهرة ورحت زورت الازهر وزورت كذا حته كده وبعد كده روحت ايه راح اقربنا في العجوزة بيت عنده وصليت الجمعة في الازهر وبعد كده ايه روحت عنده وبعدين اخدت منه فلوس عشان اروح بيها باين والشاكر والزبط يعني اللي حصل ايه اخدت فلوس عشان اروح بيها يعني اسكندرية بقى بعد كده اخدت الفلوس واتصرفهم هناك في القاهره قعدت اتفسح يمين شمال جت الساعه 11 عليا بالليل قلت لازم بقى قبل ما اسافر بقى اسكندريه اروح سفاره اسرائيل ايه في القاهره قعدت اسال عليها فين فين لما روحت عندها في الجيزه المهم روحت عندها قلت للراجل ما ينفعش نطلع دلوقتي السفارة الاسرائيلية اليوم تعالى على الصبر طب انا مسافر دلوقتي اسكندرية عايز أسيبلك ورقة بقى تدهاله قال لي ماشي قعدت بقى كتبت له كلام ان مصر واسرائيل اللي عملوا واحدة مع بعض ومصر توصل مية النيل لاسرائيل و... وكل دولة تود حقها فلسطين دوت حقها واسرائيل تاخد حقها يعني بعد لربنا المهم يعني كتبت كام كلمه كده هو شاف الكلام دوت يعني كلام حلو يعني عن يعني السلام ومش عارف ايه يعني كده وكل واحد ياخد حقه بالعدل وبالتمام مفيش مشكله اهو انا كتبت بالقلم يعني ما جيتش لكش بمسدس ولا بسلاح ولا هاجمتكو ولا اي حاجه يعني راجل مسالم اهو المهم راح متصل شرطه النجدة برضو راحت واخداني فين إيه اسم الجيزة اسم الجيزة بقى قابلت واحد هناك اسمه مطرب كده يعني مغمور شويه اسمه المناديلي كان وقتها محبوس في حادث سرقه باين ولا ايه مش فاكر بالظبط يعني المهم ده كان معايا في التوقيت دوت وحصلت بقي ايه غيامه وسحابه سوداء وسحابه ترابه غريبه في الشكل يعني غزت القاهره واحد مش شايف ايه عشره متر قدامه في اليوم ده وهواء وقرف المهم قعدت في القسم ده اسبوع قبل بقي بعد خمس ايام لقيت واحد قلت له عايزك واحده كان بتكلم مسجون يعني كان معانا في الحجز. بقولت له انا أختي عايز اديكي بس رقم تليفون عشان ايه تتصل بابويا قوليله له انا موجود في اسم العجوز في اسم جيز لان حاولت اروح بقى القريبي دوت وهو عرضوني على نيابه امن الدوله قالوا لي ما انت جاي عشان تقرفنا هنا ومش عارفين بس ما يعني الحمد لله إيه ما حدش لمسني بس ايه كنت في الاسم او في مباحث امن الدولة الحمد لله المهم إيه... اعرضوني على امن الدولة والامن الدولة رجعتني قالت يسلم لاحد اقاربه قالوا لي انت فين قريبك اللي هنا في مصر طلعهم في في العجوزة قالوا لي بقى تروح اسم الدقي اسم الدقي رفض ياخدني فرجعوني تاني ايه اسم الجيزة شغل بقى ايه قرف يعني كل واحد بيرمي عالتاني لكن انا خلاص بقي محدش طايقني المهم يعني رحت رايح الجيزه تاني رحت قابلت البنت دي بقي اللي كانت جايه تطمن علي واحد من بتوعها يعني قرايبها قلتلها معلش أنا بخدي الرقم ده اتصل بأهلي كان هي لسه الموبايلات يعني ما طلعتش اوي المهم يعني ايه اتصلت وابويا راح جالي فعلا وجاء قريبي دوت اللي هو في العجوزة ساكن وطلعوني من أنا روحت انا وابويا طبعا نفس اليوم بقى بالليل وخلاص علي كده ده ايه دي تالت مرة اروح للسفارة الاسرائيلية المهم انا عايز اشوف يعني اجس نبضهم للموضوع ده لاني انا قريت في سفر أشعياء أحداشر إن هيحصل سلام مع إسرائيل ويحصل مش عارف ايه ويحصل ايه وسفر أشعياء تسعتاشر لك هيحصل سلام ويحصل تبقي إسرائيل وسطهم يعني سكة تبقي تكون سكة بين أشور ومصر يعني بين الأشوريين اللي هم في العراق ومصر وتكون السكة إسرائيل. فانا كتبت لهم يعني خطاب السلام ده بالطريقه دي عشان نشوف ايه الوضع يعني فهما ما مكنونيش ما طبعا الفرصه الكافيه للحكومه على طول قفلت عليا ومش راضياني يعني اتواصل معاهم يعني محدش يعني ممنوع ان انت تتواصل لكنها جريمه يعني انت ارتكبتها كده انا ما اعرفش ليه يعني بس المهم سكت وخلاص زهقت بقى قلت اروح ايه المرة دي اروح ليبيا اطلع على ليبيا معيش فلوس برضو ركبت المشروع نزلت محطة مصر ونزلت محطة مصر خدت عربية رايحة السلوم بس قلت له شغال في الجمرك يا جماعة ورايح السلوم بس معيش فلوس قالولي لي ماشي ست بقى كانت موجوده قلت أنا هزق معاك ومع السواق عشان يوصي ياخدك ويوديك هناك وتبقى تديله هناك قلت لها ماشي قلت لها ماشي قلت لها المأموري الجمارك ياخده ووديه معاك هيبقى يديلك الفلوس هنا قال لها ماشي لأ تحت امره تفضل تفضل قلت بقى شيك كده ولابس بلته وكانش معايا غير ربع جنيه في جيبي كان الصبح وقتها الساعه 10 ولا 11 تقريبا المهم نراقبنا وتوكلنا على الله على المغرب كده وصلنا فين براني كنت صايم في اليوم ده فاكر انا وكانش معايا غير ربع جنيه في جيبي المهم صليت المغرب وانا طالع لقيت واحده شحاته قلت كويس انت هنا وهتعطيها الربع جنيه اللي فاضل في جيبي بقى معيش ولا ساعه المهم وانا راكب بقى المشروع سبع راكب كان بيجو اول بقى ما بتقابل بقى الحته الهضبه دي السلوم السلوم تحت بيقابلك مباحث من الدوله بيطمن بيشوف ايه جوازات السفر بتاعتنا فانا عملت له بايدي كده وهم قالولي لا قالوا ده مأمور المأمور الجديد بتاع بتاع الجمرك يعرفوه يعني فسكت وسمي رحت طالع فوق برضو مع اللي بيشوف الجوازات التاني واحد بقى في كده بقى فوق في الجمرك نفسه بقى وانت داخل على الجمرك خلاص يعني حواجز حديد وبتاع داخل انا رحت داخل على طول سبت الشنطه مع السواق كان اسمه رابسو اسمه الحقيقي محمد بس هو اسم الشهره رابسو دوت كان مشهور يعني اسكندريه مطروح اسكندريه السلوم على طول يعني في الموقف تلاقوه بس ما باين سألت عليه اخيرا يعني مؤخرا انا اقول لي دا توفى الله يرحمه رحمة الله عليه المهم انا ايه اه دخلت جوه اه بيقول لي جوازك طعم له كده ايدي مسلم عليه كده بايدي كده رفع ايدي فوق اقول لي لا دا المأمور مأمور بتاع الجمر الجتين الناس برضو اللي معي وانا داخل معاه قلت ماشي مصلح رحت داخل جوه عديت الجهاز اللي بيكشفوا عليه المفرقعات اللي هما جايين من ليبيا ده وماشي بقي في اتجاه ايه المعاكس بقي بدل ما امشي علي اليمين مشيت علي الشمال لغاية لما وصلت للمخبرين واقفين اتنين مخبرين دولت اللي هما بيستقبلوا اول ناس جايه من ليبيا اساسا يعني خلاص اعدي المخبرين دولت بقى وصلت الحدود الليبيه دخلت ليبيا المهم إيه مسكون انت ايه اللي جابك مع جواز قلت ولا معايا جواز ولا معايا اي حاجه وانت بقى شعرفك انا جاي من هنا ولا جاي من هنا جاي من ليبيا ومش عارف ايه تكلم شويه مصر شويه ليبيا الراجل ايه اتلخبط اما وداني للضابط قال لي انت ايه جاي منين إيه وبتاع قلت له انا جاي من مصر وعديت كل ده انا جاي افتش عليكو اصلا وانا بقى ماشي مع الراجل المخبر قلت له انا جاي افتش عليكو وانا وصلت لغايه هنا اعمل لكم تقرير يعني تمام وبعدين قال لي ايه ماشي سكت المهم بقى ايه راح للضابط باين عليه قال له الكلام ده قال له خش تعالى انت جاي من مين انت جاي من مصر ولا جاي من ليبيا طوله لا جاي من مصر جاي طوله جاي مع واحد اسمه رابسو الشنطة بتاعتي عندها موجودة عند الراجل السواق اسمه رابسو برا فقاعد يبص ويضحك ايه رابسو ده بيستهبل علينا ده ولا ايه المهم رابسو ده يعني اسم مسحوق غسيل عندنا في مصر اللي ما يعرفش اسم رابسو اسم مسحوق غسيل قديم يعني من الستينات هو بيعملوا عليه اعلانات يعني ومعروف مشهور قوي اول حاجة يعني اخترعوها مسحوق الغسيل في مصر المهم فقال له يا ابني روح شوف ربصه ده العسكري فراح العسكري شاف ربصه دوت لقى جابه وجاب الشنطة بتاعتي معاه قال له يا احنا مسكين دوت هنردين بحسها من الدولة انت ليك فلوس عنده عايز اي حاجه من الشنطه دي خدها بجد بدل يبقى له لا لا خلاص مش عايز منه حاجه لا خلاص مش عايز منه حاجه المهم الحمد لله اخذ الحاجه وماشي فعلا بس خلي بالكم قبل التوقيت ده انا اشتغلت في الموقف ده فتره كده صغيره يعني انا بحب اشتغل اي حاجه يعني ما عنديش اي حاجه عيب يعني اشتغلت ايه اغسل عربيات اللي هي بتاعت ال الموقف اللي هم اللي هو شغالين السلوم ومطروح وكده معظم السواقين عارفين اللي بيطلعوا على الخط ده وقتها يعني فلما روحت هناك في الوقت دوت وقلت لهم انا اول ما شافوني السواقين هناك وانا بقى ممسوك بمباحث امن الدوله ورايح على عربيه البوكس ايه ده امل هو امل اهو ايه ده مهم يعني ايه اعرفه وادي انا قلت لهم امن الدوله قلتلهم أنا بغسل عربيات برضو في الموقف فتاك. هما بقى تحروا عني بقى للسواقين اللي هم فوق في الهضبه بتاع السلوم اكيد عاودوا يسالوهم عني عشان لما روحت بعد كده اسكندريه وطلعت وروحت اسكندريه بقى كل السواقين كده بيبصوا وخايفين مني ما اعرفش ليه يعني عارفوا ان انا رحت مباحث امن الدوله وبتاع وكلام من ده المهم فحدش بقى ايه يتكلم معايا اوي زي الاول ايه هما بقي اتحروا عني ولقوا كلامي صادق يعني ان انا فعلا كده وبتاع فعرفوا هويتي يعني اكتر من الناس دي وعرفوني يعني المهم بعد كده يعملوني معامله كويسه بصراحه مكانش معايا فلوس خالص اكلت سول منهم اللي هو طبعا هما قالوا ايه بقي قالوا اتمسكت من اول بوابة بتاعت الجمرك. مقالوش ان انا دخلت الجمرك خالص يعني يعني بس اللي هو اتأذى الوحيد اللي هو الاولاني يعني خالص اللي هو تحت خالص اللي تحت في الهضبه تحت اللي هو ايه ما شافش الجواز أكنه بتاعي انا عديت منه فلت منه لكن التاني هو اللي فوق ايه بقى في الجمرج مردوش ايه يجيبوا سيرة عشان خايفين ايه اللي يكتب فعلا فيهم تقرير لما هم يكتبوا التقرير ده بنفسهم يعني ده وصل بقى لغاية هنا انتوا بتعملوا ايه فطبعًا مش معقول هيقولوا كده قالوا لا ده مسكناه من اول بتاع خالص برا خالص يعني مثلاً هوش داخل الدائرة الجمركيه لكن لو كتبوا بقى سكوني داخل الدائرة الجمركيه دي خافوا يكون غلط عليهم بس هم حموني في نفس الوقت انه مو كتابوش كده كان ممكن يتعمل لي قضية يعني داخل السلالة داخل المنطقة الجمهورية كان ممكن تحصل لي قضية فعلا فيها دي المهم من هنا لهنا هنا قالك اتصل بايه بابوك بعد ثلاث ايام كده في مباحث امن الدولة واخدوا معلومات عني وعرفوا كل حاجة بقى واتصلوا بمباحث امن الدولة في اسكندرية وقال لهم الراجل ده بيجيلكو فعلا بيديكوا معلومات مش عارف ايه ما دو كويس اللي ديني خمسة جنيه سول يعني ربنا كرمه وبيرجع كده مباحث الدولة دي بقى كانت ايه فيلا كده على البحر مباشرة يعني ايه منتقى الخيال بقى روعه قاعد هناك انا مبسوط قوي خليها <تصفيق> والله اشوف البحر كل يوم الصبح وانا اصحى اشوفه عادي وقاعد كده فيلا وتمام التمام كل واحد يجي علينا بقى جديد اللي معاه سجاير يدينا، اللي معاه أكل ناكل وخلاص مرضية كده ولا معايا فلوس ولا سيقول لو مفيش حد خالص محبوس المغبرين نفسهم هما بيدوني فلوس واحد اعطاني خمسه جنيه مغبر، مره واحد اعطاني ثلاثة جنيه، يعني والله بصراحه يعني كويسين اوي يعني، يجيبولي كبده يبعتولي العسكري يجيبلي سندوتشات كبده يجيبلي مش عارف ايه يعني. كانوا مابستني بصراحه ونوم بقى وتمام التمام المهم خدنا بعضنا بعد كده قال لك ايه تعالى اتصل بابوك بعد ما عرفوا التحريات عني وبتاعه بتاعت 3 4 ايام عندهم كده بالطريقه دي بعد ما عرفوا التحريات عني وعملوا تحريات وانا موجود عندهم وشافوا الموضوع وما فوش حاجه قال لك ايه خلاه بقى سلموا لابوك اتصل اللي اتصل بابوك يعني اتصل بيهم في البيت لو هو اديها مكالمه واحده ليك مكالمه واحده بس مر ما محدش رد أتصل تاني المهم ضربت الرقم وطلع على الرقم هو استغرب الرقم عشان هو رقم يعني ايه سهل قوي بحيث اني عليه تاني المهم راح قال لي انت ليك اخر مره واحده بس المكال يعني هتصل مره واحده بالارقام دي انا صح غلط ماليش دعوه قلت ماشي المهم اتصل الارقام دي اللي انا عبدالله راح ايه على طول ابويا رد وامي ردت عليه كمان وكانوا بيحسبوا ان انا مت مش موجود في البيت وميت بقى وكده بس مش لاقيني يعني المهم الحمد لله لو انت عايش الحمد لله مش هتبقى وفرحانين اوي وابويا جاي راح واخدني راح اخد الاتوبيس من السلوم بالليل ده الساعه اتناشر ولا الساعه اتنين بيطلع من محطه مصر كان وقتها وراح بقى السلوم وجا على الفجر كده قعد معايا كده لغايه الظهر كده ولا العصر قبل ما جه الضابط مشينا العصريه كده يعني بعد الظهر بشويه العصريه تقريبا وقبل العصر حاجه بسيطه كده جا الظابط قابل ابويا وراح واخدني وماشي بيا وروحنا بقى. روحنا على اسكندرية. مرة بقى بعد كده رحت المحافظة. محافظة اسكندرية كان حسن مبارك في زيارة لراس التين. شيء الى كده قلت اروح بقى المحافظة عشان ايه كده الرئيس هيموت. طولهم الرئيس هيموت يا جماعة والسد يقع وهينهار علينا وشغلانه الراجل بقى قال لك ده مجنون اوديه فين اسم العطارين راح ودوني اسم العطارين وانا داخل على الاسم كده راح تجاري وهربان منه اما لحقوني وراحوا جاوني تاني ودوني بقى عند الراجل جوه اللي هو بيعود المحاضر ده الستيفا الظابط قلت له بقولك مش كل واحد بقى يجبني هنا شرطة النجدة ما شرطة النجدة بل كده خدتني في الجيزة ودتني اسم الجيزة وسابوني قلت له مش كل ما اروح اسم النجدة تجيبني الاسم ياخدني كده وخلاص انت هتاخدني ليه قال هاتوا الراجل اللي قال عليه شوفوا هاتوا الحارس اللي هو بتاع المحافظة ده او ضابط الامن بتاع المحافظة يجي اللي هو مسك الامن في المحافظة فجاء في الاسم قال ده بيه هزيب كلمات غير مفهومة احنا مش فاهمينه قلت له انا مش فاهمينه ايه اقول الرئيس هيموتوه الناس هتموته هفعله في السطح هتتنشب وهو طالع بالطيارة فالمهم قعد يوم كده تاني يوم ودوني عرضوني على طول على الطب النفسي في راس التين قال لهم له ده مجنون ماشي مجنون مجنون احسن عشان اطلع بقى ونخلص من المشكله المقرفه دي المهم جاء ابويا برضو اخدني واستلمني وروحت البيت طبعا ايه الموضوع ده كان يعني ايه عمال اجري على حاجات يعني مش فاهم انا بجري على ايه او بعمل كده ليه يعني ايه اللي بيخليني اعمل كده كنت بقى اتقرب بقي واشوف ايه الموضوع ده يعني انا ايه اللي بيخليني اعمل كده يعني حاجه داخليه بتخليني اعمل الكلام ده بتدفعني ان انا اعمل الحاجه دي بدات اركز بقي شويه كده وقلت اشوف ايه الموضوع بالظبط عشان انا بعد وفاه والدي الله يرحمه كان عام الفين بطلت بقى ايه اعمل ايه اروح لحد ولا اروح لجهه حكوميه وبتاع قلت ايه بلاش ايه تتعب نفسك بقى وبلاش تروح لحد يعني او تبعت جوابات او كده عشان ايه ملهاش اي قيمه دلوقتي حتى لو في معلومات صحيحه يعني انا بقولها برده ملهاش اي قيمه يعني السد انه عالي عينهار وهو فعلا جه وقته دلوقتي اهو يعني انا ما كنتش بتكلم هجس من زمان حاسس بده وبعدين ايه طب ما انا راجعت القران قلت الله ده ما في حاجه اسمها سد وسد يأجوج ومأجوج وقلت اتمعن بقى في الكلمات أشوف ايه بقى الحكايه دي انا مش معنى يعني ايه الدافع الداخلي ده السد العالي السد العالي كل شويه في حاجه يعني في حاجه يعني شيء الهي كده بيحركني ناحية الموضوع ده أنا شيء عفويا يعني فحتى أتأكد أتأكد من كلام لقيت الكلام بعد دراسات مطولة يعني مش عايز بقى أزود عليكوا الكلام دلوقتي ونخلي بقى بعد سنة ألفين يبدأ بقى الشوط التاني للمباراة ده يعني قبل سنة ألفين عرفت إن في سد عالي وهينهار ليه؟ إزاي؟ إمتى؟ معرفش بس انا حاسس بكده وعندي يقين داخلي جوايا بكده خلاص يعني اتزرع جوايا ماشي بعد سنة الفين بقى رحلة البحث بقى عن دبة الارض واقول لكم بقى ازاي جت معلومات عنها وانا ما كنتش عارف حكاية اي حاجة عن دبة الارض دي يعني لغايه سنة الفين ما حاجة لغاية سنة 2010 ما عرفش حاجة عن دبة الارض برضو مش عارف اوصلها مش عارف هفسرها يلاش اي تفسير عندي وبردو السد العالم كانش يعني مفيش اي تفسير انا عايز تفترق. تفسير علمي يخليني اقول للناس كلام صح عشان يصدقوني هما مش هيقتنعوا ولا اقول لهم انا حاسس ايه حاسس دي ما الناس كتير قوي بتحس بحاجات ايه يعني انت حاسس تصدق هيقع خلاص عن صدقك لا فطبعا بقيت ابحث عشان اقنع الناس بالكلام بتاعي وان هو صحيح قلت لا لازم اجيب يعني انا مش معقول انا لوحدي اللي انا اكون مؤمن بالكلام ده والناس التانيه كلها مش مؤمنه بيه وإيه الغلط في دوت وإيه الصح بعد اراجع بقى في الأديان أقول لكم بقى الحلقة القادمة إن شاء الله الجزء الرابع اللي هو وصولي إلى معلومات عن السد ياجوج وماجوج وإيه هو بالظبط أقوله إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة الرابعة بإذن الله والحلقة الخامسة إن شاء الله نخليها لدبة الأرض وكيفية برضو معرفتي عشان نختصر الحلقات عشان نخش بسرعة كده الرئيس بعد كده إن شاء الله في الحلقات اللي بعد كده وكان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وباحث جغرافي وحاصل على ليصانص أداب قسم جغرافيا تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة وشكرا على حسن إستماعكم وإلى اللقاء في الحلقة الرابعة إن شاء الله